Decizie fere precedentă a lui Donald Trump, pe cine a grabiat de la Casa Alb. Presubliniere dintele american Donald Trump. La a graciat vineri pe fostul subliniere F de cabinet al ex-vice presubliniere dintelui Dick Kenei, Levis Scotter Libby, condamnat pentru sperjur, în 2007, într-un caz de scurgere în presa numelui unei agente a ei, transmite Efet. Nu-l cunosc pe domnul Libi, dar de ani de zile am auzit ce a fost tratat incorrect. Sper ce această graciere complet va ajuta la rectificarea unei perci foarte triste din viața sa, a explicat Trump, într-un comunicat, Gracierea acordată acestui înalt oficial din administrația George W. În 2007, Libia a fost declarat vinovat de sperjuri sublumierei obstrucționare obstrucționarea în ancheta cazului Plame, din 2003. Juriul care a analizat dosarul a stabilit atunci ce fostul subliniere F. de cabinete a mincit pe anchetatori în privința conversațiilor sale cu jurnale subliniere T despre Valerie Plame, o agentă sa ei. Numele lui Plame a apărut în pres dup ce socul acesteia. Fostul diplomat Joseph Wilson a criticat într-un articol motivele invocate de guvern pentru războiul din Irak. Libia a fost condamnat la 30 de luni de închisoare, dar Bush a comutat pedepsa considerând o excesiv, însă a menținut amenda de 250.000 de dolari, sublinierea ii cei 2 ani de libertate condiționat. În comunicatul său preluat de AFP, Trump aminte sublinieră T.C. a Peletit amenda de 250.000 de dolari, a efectuat 400 de ore de muncă în folosul comunității sublinieră-i 2 ani de probaciune. În 2015, unul din martorii cheie a acuzării subliniere i-a retras merturia, iar anul următor domnul.Libii subliniere i-a redobândit dreptul de a exercita profesia de avocat, a adugat pre-subliniere din Teleamerican, pentru a subliniere i, -i justifica decizia. Valerie Plamea denuncat denuncat pe MSNBC, această decizie, care este un mesaj clar trimis de Trump, puteți comite crime împotriva securiticii naționale, sublinierea veci veți fi graciaci, a spus ea, cu referire la ai ipresubliniere dintelui republican impulpați în ancheta privind ingerincarus în alegerile prezidențiale din 2016. Mesajul provoac multe daune democrației sublinierei statului de drept, a adugat ea, apreciind ce Trump arată o mare lipsă de respect pentru cei ce sublinierei au servit ca rap. Un lucru nu are nimic de a face cu celălalt sublinierei fiecare caz ar trebui să fie analizat în funcție de caracteristicile proprii. Gracierea lui Libi a fost lucrul corect de făcut după ce martorul principal sub i-a retras merturia, a spus urtoarea de cuvânt a casei albe, Sarah Sanders, ca răspuns la o întrebare ce a fost adresat la o conferință de presă, transmite Reuters.